کہ تم جان لو کہ انکم لن ترو ربکم ہتہ تموتو تم اپنے رب کو نہیں دے سکتے ہتہ کہ مرو مرنے کے بعد مرو پھر رب کا دیدار کرو وعدہ کول الجمہ علامہ اولا اولیا یہی قول جمہور علماء اور اولیا مرن تو پہلے مر گئے تو پھر یہ نصیب ہوگا نا معاملہ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 آپ نے مایا تیرے حق میں یہ جو بدے باتیں کر سچ ہے کہ جھوٹ ہے انہوں نے کہا جی بالکل دیدار کیا ہے دیدار ہوا ہو آپ نے اس کو ڈانٹا وہ حدا انفا حبی اور جھڑکا کہ اگر آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی پھر آپ نے حاضرین کو کہا بھئی اپنی بات میں سچا ہے اس پر کچھ مشا ہو گیا معاملہ فین شاہدہ بھی بسی